Jak jste se loučila se svobodou? Já jsem se asi s tou svobodou vůbec neloučila a ani se s žádnou svobodou loučit nehodlám nikdy v životě. V jaké období vašeho života bylo nejsvobodnější? Já si myslím, že docela si užívám svobodu i teď, protože mám už celá vyrostlé děti a vlastně to je taková doba. Určitá etapa životní, kdy člověk si trošičku tak jakoby užívá, může se konečně věnovat sobě, na druhou stranu i musí, musí sportovat, musí se vzdělávat, aby se udržoval, takže do jisté míry může cestovat, protože má ty děti odrostlé. Na druhou stranu přichází už taková ta obava třeba o ty rodiče, které navštěvuje, kteří vlastně už trpí určitými neduhy, protože věk je, je takový, jaký je, tak to je potom už takové trošičku omezující svobodu, ale tuhle tu věc samozřejmě děláte la, rádi, protože ty rodiče rádi navštěvujete a, a prostě je to vaše povinnost, že je musíte pomáhat. Ale jinak si myslím, že si užívám té svobody docela teď. Dobře. Co nejsvobodnějšího jste kdy ve svém životě udělala? Nejsvobodnějšího, to znamená možná nejšilenějšího, Wow. Já si myslím, že provádím šílenosti pořád. To jsem já, jsem taková nespoutaná, svobodná. Naštěstí žijeme v takové, v takové části země, nebo v takové části, jak to říct, světa, že ženy tu svobodu mají. Já když potřebuji vyjádřit nějakou svobodu, tak maluju, sportuju. Co nejšilenějšího já fakt nevím. <laughs> Co nebo kdo vás omezuje na svobodě? Na, svůj, na svobodě mě omezuje lidská blbost. Já, já mám ráda řádata pořádek: když se setkám s nějakým opravdu idiotem s, oprušť, s opuštěním, tak si myslím, že to je docela omezující, protože mu nevysvětlíte svůj názor, protože ho neovlivníte a protože prostě je omezený on a omezuje potom i ty ostatní. Co nebo kdo je pro vás symbolem svobody? Symbol svobody. Říká se Amerika symbol svobody, pro mě to tak není. Amerika je policejní stát. Symbol svobody. Možnost kdo nebo co? Mám říct. Kdo nebo co? Kdo si Václav Havel. Vadí vám pan vyhláška? Pan vyhláška? Nebo jaký na máte názor? Vůbec žádný, protože nevím, co to je. To je tady, jak se jedná o ten bufet. Jak se tam musí být? Že něco říct o tom, to tam nesmí ne. být jakoby ty mm. čokolády. Jo, tak to vím, no, ale to nenapadlo by mi, že je to volo teda. tak mám co ještě jiného, mm -hmm. palmosková no, vyhláška. Jo, dobrý, no, tak palmosková vyhláška. Mm. Uh, zakázaného, zakázaného ovoce největší krajíc, takže si myslím, že když se to zakáže, tak ty děti si to stejně budou kupovat někde jinde a budou mlsat dál. Mm -hmm. Tady vyhlášky, na to jsme krátci. Kdo vyrobil suchu svobody? v Sochu svobody darovali francouzi vlastně Americe, když bylo výročí vlastně založení Spojených států, takže byl to dar od, od francouzů. Kdybyste měla možnost svobodně si vybrat, čím byste chtěla být? Nějakým zvířetem, věcí nebo rostlinou? Čím byste byla? Já bych chtěla být moudní návrhář. To je krásné. Uh, teďka to. Jak byste se tvářila, kdyby ve vašich hodinách vlastník šafařík dával pozor? Tři, dva, jedna, ty. Wow!